Teams-sovellus asennetaan puhelimeen Play-kaupasta tai App Storesta. Avaa puhelimessasi Play-kauppa tai App Store ja etsi hakusanalla Teams. Asenna tai hae sovellus. Avaa Teams ja kirjaudu eP-edu